چھک چھپ کر دل بے ہر ستم سہتا ہے چھپ چھپ کر دل بے ہر ستم سہتا ہے اے دل تڑپنا چھوڑ دے ہے دل تڑپنا چھوڑ دے تج سے پیار کوئی نہ کرتا ہے جس کی فطرت میں ہے بے وفائی جس کی فطرت میں ہے بے وفائی سے کیا کرے گا وفائی सब छोड़ गए हैं तुझको सब छोड़ गए हैं तुझको ऐ दिल तू किसके लिए रोता है